أنني نجوت من الموت. حقيقي يعني شفت الموت بعيوني. لكن تجربة ممتعة. وبدي ارجع ارقص مرة ثانية كمان شوي بس مش بهي. هاي يعني لا حدا يشتري منها ولا حدا يجيبها. زبالة. يا يعني بتاخذ عدة من الشباب تكون زيادة. يا يعني بتشتري واحدة كويسة. وبتكون فيها سيلينج يعني مسكر كويس على. اللي. يا الفاضل اشتريت هاي. ما كنتش لابس لايف جاكيت طبعا. القصة لما صارت. وقلت أجي, اجي مع الجروب نعمل شو سنوركي اللي هو العوم وأنت لابس النظارة بتشوف الأسماك وتشوف سمك القرش بتشوف صحيح موجود بس ما المشكلة المشكلة في انا كل الناس حوالي غاطسة كلها كله حاط راسه انا بلشت ايش اغرق هاي بتفوت مي بلشت المي تفوت على الرياح والمي زي هيك قدام مش الشب مشكورة انقذني وقال لي شايفيني شرك شايفيني شرك والبس اللايف جاكيت اذا بدك تنزل طبعا نزلت فيها سهل فيها السباحه يعني بتعمل سنوركلينج سهل جدا تعملوا فيها بس انا اتهورت اتحمقت يعني هاي بقولها العبرة اتحمقت ونزلت في المي هاي في بسباحة محيط مش منطق لانه على بين ما تغرق وتصل قاع البحر بدك بدك وقت يعني انتوا نصيبك حد انتبه لك ولا ما انتبه لك انا آه الله ستر انه انتبه لي أخير. الحمد لله يعني كادت كاد ان يختفي محمد ااا آه. مكان للسنوركلينغ للعوم يعني العوم بالنظاره هاي اعطاني واحده اصليه بعد ما غرقت بالمزوره على البير ايلاند توديك يعني بير ايلاند ماء زلال وهذا الشاطئ هذا الشواطئ يعني اللي ممكن تجلس عليه رائع جدا غابات مطيرة ملاصقة للمحيط و معناها بالماليزي توقف يعني وقف شوف بس يعني فيها دلالة على جمال الجزيرة أنا كنت في الساحل الغربي <hesitation> لانكاوي والقصص هاي المي هناك عكر بالوقت هذا لأنه في مطر المطر والعواصف بيعكر المي فانتقلت للساحل الشرقي اللي هو جهه بيرهمتين مميز بماليزيا انه بتقدر تروح من اي مكان لاي مكان تقريبا بالطياره يعني بدل ما تقعد خمس ست ساعات بالسياره بتطلع بالطياره والاسعار تتراوح ما بين 20 دولار الى 40 دولار يعني اذا بدك تحجزها فورا وبتقدر تحجزها مباشره بالمطار يعني بتروح على المطار بتقول لهم عندكم طياره طالعه على المنطقه الفلانيه انا هي كنت اعمل يعني ارجو لي مثلا هاي تحت المي هيك يعني. بحتاج انوه هنا تحت المي لانه كثير المي صافي زلال آه كويس هاي بدل الدرون هاي المدينه هناك لنكاوي يعني فعالية مثل 150 رنجت حلو برضو حلو كويت صفاء مع النفس واو كل ما في برفع ميجا برفع ميجا وجزيرة لانكاوي اللي أنا فيها الآن آه رائعة جدا. ما بقولش رخيصة بس بالمتناول يعني معظم الباحثين عن يعني إجازة لطيفة والحلو فيها في مجال للعمل والاستثمار يعني أحبك لأنفري هاي كثير شبابنا يفكروا إنه العمل في دول معينة فقط لا في ماليزيا بإمكانك. تعمل عمل بسيط يعني مش راح أقول لك. طبعا إذا كان مستثمر في تسهيلات وفي أمور وفي اجواء مريحة بالتاكيد بعد سباحة لمدة أربعة او خمس ساعات مرهقة بلزمك مكسر زي بعرف صراحة منه حبتين او نوعين الباقي مش عارف شو بس شكله اشي يؤكل وزاكي شيء متعب. زايد قد ما احاول اخفف من احتياجاتي يظل فيه شي ناقص او زايد قصدر اشوف الدنيا كيف ماشيه ارتفاع عالي جدا حراره لطيفه والغيوم تلامس الغيوم الفندق بحكوا عنه إنه كريبي، ما يكن هيك شكله حتى، شكله كان مش مدهون، قديم يعني، فداهنينه شكلهم، بينه فالصبغة العامة تبعت الخوف تبعته هاي كانت فيها كمان فيديو عنه كمان دكيومنتري، ما شفتهاش لغاية الآن، موجود بهدر هدر، لكن شفت عينك. احنا اعتذار الغيوم يعني فمن المنطق ان صوت الرياح يكون مش مريح او مخيف الى ناس معينين في ناس بخاف من الاشياء هاي اضافة الى شكله كان معتق او عتيق يعني فلا داهمينه ومرتبينه يعني الانطباع الاولي انه ما في اي مشاكل انا كنت جاي على الفندق هذا الفندق هذا الفندق بيقولوا هانتيد هوتل بمعنى انه هوتيل يعني لهوات الشغف والتشويق هذاك لا هذاك بتعمر قاع جديد إشي ملناش فيه يعني مش تبعنا بس للأمانة ما لقيت ايش اللي بيحكوا عنه بالفندق هذا اللي هو اللي. زمان كان مش مدهون وكان منظره حقيقه يعني مريب مريب الكلمه معناها مريب بالضبط صار لي ساعة بتذكر أو بفكر شو معنى كريبي، كريبي معناها مريب. والريبة تتسلل إليك هون على حسب تحليلي بسبب الغيوم، بسبب الرياح، صوت الرياح، في ناس بحبش هذا الصوت، وبسبب إنك بعيد عن الناس كثير، يعني إحنا بعيدين على العاصمة ثمانين كيلو. وخلينا نقول نشاطهم خفيف يعني فيش ناس كثير. في ناس بتصيبوا نوع من الريبة من هاي المواقع، وخصوصا إنه الفندق كان قديم، مجددينه هسه، داهنينه، مظبطينه. اشوفت الكادر تبع مرتب فالفكره من الموضوع اللي كنت بدي اعملها او اشوفها اني كنت بدي ابات ليله في الفندق قاضي. اشوف شو قصه الريب اللي عنها لكن للامانه وللتاريخ الفندق نظيف ومرتب وما في اي مشاكل من اللي حكوا عنها بالفيديوهات وشغله اني اقعد اكذب واقول لك والله انا اشعر بمش عارف ايش وهنالك شيء يتحرك خلف الباب القصص يعني مش متناسبه لا معي الله يعينه ويعاونه نزول مش طبيعي هاي بدي اقرب شوي على حافه الجبل بس انا مش عارف وين قاعد بدعس اها إنزول مش طبيعي بضله نازل يعني في مواقع بتكون واقفه وقوف فبشكل عام الحلو بالفنادق قاعد تعانق السحب واضح اتوقع بالصوره اوكي اوكي okay? okay. wow.